Повітря 10-метровий восьминіг. Він прив'язаний леєром до лавки. На самому леєрі є стропи, які з'єднують елементи кайту. Трохи меншого змія запускатиме Марина Павлович. Потрібно розложити, піймати хвилю вітра. Як скажуть, кажуть, він запускається воздухом і злітає. Дуже-дуже легко. Нічого тяжкого немає, але самим це дуже тяжко запустити, потрібна допомога. Давай, давай, давай. Слабненько. А потом год, вот, год, вот. Участь в заході беруть дві команди – досвідчених кайтерів та всі охочі. Великі кайти запускають в повітря та прив'язують їх леєр до об'єктів, інфраструктури, пляжу, лавок, переодягалень, до всього, що має забетоновану основу. Менші змії підіймаються просто з рук. Шестирічна Єва, бігаючи пляжем, ловить пориви вітру своїм змієм-птахом. Дівчинка прийшла закривати сезон з мамою Наріною. «Я виходить, я бігаю, бігаю, і він літає». Ми постійно їздимо у Трихати з першого року, як він тільки відкрився фестиваль. А, ну, цього року не було, не мали змоги, а сьогодні приїхали сюди. Дуже приємно, що не, не тільки за межами міста, але і в межах міста це проводиться. Ну, дуже, дуже круто насправді, дітям дуже подобається. Кайти можуть парувати над землею в 100, 150 та більше метрах. Все залежить від погодних умов та навичок кайтфлайера. «Хотілося б ще трошечки більше вітру. Ви бачите, що у нас буває, що кайти опускаються, ми їх ще раз підіймаємо, а якщо було б на 2 метри в секунду більше вітру, то ми б взагалі не переймалися цим питанням. Підняли і вони там собі стабільно сидять у небі». Серед представлених повітряних зміїв — частина саморобних, як зменшена копія Кайту Коді, який використовувався як пілотуємий людиною спосіб ведення повітряної розвідки. Конечно, літим, конечно, літим. <ривіт> Запуск повітряних зміїв триватиме до заходу сонця. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.